Răspunsul fabulos dat de Viorica Dencil la întrebarea lui Victor Ciutacu, nu vei scoate din mini ce se zice marioneta lui Dragnea? Invitat la România TV, la emisiunea lui Victor Cintacu, Viorica Dencil a fost pus în faune întrebări mai incomode din partea jurnalistului cu a întrebat-o nu vei scoate din minci ce vecin subliniere tia a tota sublinierea în marioneta lui Dragnea, omul lui Dragnea, Dragnea face, Dragnea decide, iar Dencila a dat un răspuns fabulos, trebuie să îi la subliniere îi se vorbească. Este normal ce nu mă bucur aceste lucruri. Dar în acela subliniere i timp am ajuns la concluzia ce trebuie să îi la subliniere i se vorbească pentru ce dacă nu au alte lucruri legate de guvernare, legate de obiective majore, în subliniere i lucruri merunte se arunce cu noroi anumici oameni pentru ce sublinierea au fost încaci.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 Sunt anumite lucruri care mi se par punct mi vine să cred ce cineva poate gândi a sublinierea, dar în acela subliniere îi timp caut se, mi-i pestrez echilibrul. Am o datorie, sunt premierul României subliniere -i, trebuie să fiu un om echilibrat subliniere să se încerc să ignor anumite lucruri, a spus Dencil.